Чи можна було би окреслити ситуацію в Запорізькій області саме з військової точки зору? Довший час ми говоримо про цей напрямок як про, як про перспективний і для наших сил оборони, так і, на жаль, для ворога, для подальшого розвитку якихось наступальних дій. Е, як зараз виглядає е, Запоріжжя, е, лінія зіткнення і, можливо, на, натякнете на чийому боці зараз ініціатива? Ну, крайню добу прожили більш-менш спокійно через те, що, знаєте, що останнім часом набили нормально росіян, вибили їхню військову інфраструктуру, наразі вони оголтуються. Ну, це те, про що ми говорили в ваших ефірах, що дуже серйозні підрозділи працюють на території Запорізької області, і чекаємо хороших новин з окупованих громад. Ось ці новини пройшли, якби наразі така ситуація і, скажімо так, забігаючи трошки наперед, можемо анонсувати, що незабаром весела Половна завітає до ще низки окупованих, тимчасово окупованих громад Завдовської області. Ну, по окупантам дуже сильний удар. Свої чистої інформації, що до нас доходить з тих чи інших джерел якби в принципі тут навіть можна не без гумору сказати що ну, у нас є можливість іноді читати там так звані бойові зведення окупантів вони там всім розказували що знищили там ледь не два дивізіона хаймарсів а потім і прилетіло от mm -hmm. і все вони відзвітували вони, як завжди займали ну знаєте як в радянському союзі займалися приписками які поросят по госпі народилося а росіяни займається приписками, оскільки вони знищили американських і гнатівських установок на території Запорізької області. А потім їм тим... Угу. Ну, вочевидь, ми зараз говоримо і про Бердянськ на минулому тижні, і про Мелітополь от буквально останніми днями. Пане Костянтине, є розуміння того, що вдалося уразити в Мелітополі, можливо, точна інформація по втратам ворога? Тому що об'єкт не який був, там база була доволі таки масштабна. Ну, дивіться, єдине, що я можу сказати, що цього слід було очікувати, тому що е окупанти на цих територіях, вони вже населення довели до крайньої межі, е через це і дуже багато, скажімо так, помічників у е Сил безпеки охорони, які допомогли повибувати пускові установки, склади боєприпасів за останній тиждень, ну, десь приблизно... 10-12 стадів боєприпасів пахнути. Але я ж кажу, це все е, результат того, що окупанти просто закрутили вже до гайки і вже просто стало нестерпно на цих територіях. А якщо брати трикутник оріхів, гуляйполе і пологини, що окуповані, як там ситуація? Гуляйполе, жах, оріхів, жах, просто стирають з лиця землі, е, просто випалюють під ноги це отак от можна одним реченням сказати випалюють під нуль тому що від і знову ж таки від безсильної злоби тому що нічого не можуть зробити наші пацани і бійці Легіону Собода окремі підрозділи там стоять не можуть окупанти просунутися і все через це просто випалюють з лиця землі ці території постійно їх обстрілюють з усіх видів озброєння як би, ну іноді Дивишся просто, ну, який сенс вони знищують ті чи інші будівлі чи приміщення, ну, вони далі не мають жодного сенсу з військової точки. Костянтина. що в цивільному житті Запоріжжя області? Я читаю місцеві стрічки. В понеділок, тобто сьогодні по Запорізькій області триватимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Почнуться вони з нуля, нуль-нуль ночі вночі з першої черги. Ем, повідомили в енергокомпанії орієнтована тривалість відключення для кожної черги три години із можливою невеличкою затримкою на доїзд фахівців ПАТ Запоріжжя Обленерго до обладнання. Також можлива затримка у випадку оголошення повітряної тривоги, ну і можливі також аварійні, стабілізаційні, екстрені відключення електроенергії. Що зі світлом у вас, прошу? Так, е, е, да, я хотів одразу зазначити, тут найбільша небезпека, що у нас... Е, сьогодні, завтра, післязавтра сильні дощі по області, через це можуть бути розмиті дороги евакуаційні, які діють в області. Е, зі світлом більш-менш більш нормально, да, дійсно є відключення, буває, правда, деякі мікрорайони міста по 11-1 сидять без світла, е, що є, то є. Іноді вимикають без попередження, не дотримуючись графіку. Але разом з тим, от зокрема, деякі мої знайомі е, при відключенні світла переміщались до цих новостворених пунктів незламності, там нормально собі працювали. Якби ну кажуть більш-менш нормально, пересиділи і тепло і світло. І інтернет є. Я ж кажу, що але ну зі світлом та проблема в місті, тому що окупанти за крайні два-три місяці нанесли декілька ударів саме по таким потужним підстанціям і били вони по тим підприємствам, працівники яких ми підозрюємо, що вони стали на шлях колаборантів і передавали дані, що доволі такі точно пили окупантів, ну, вони знали, що потужні підстанції і забезпечують такі е е е великі масиви. Скажіть, будь ласка, Костянтини, останок чи є якась можливість попасти зараз з окупованих територій Запорізької області на вільну територію тож самого Запоріжжя? Можливо, уточните ваше розуміння ситуації довкола Запорізької АЕС? Довший час була інформація, що росіяни навіть можуть передати її МАГАТЕ, а самі вийти з території цього об'єкту. Натомість бачимо зараз, що навпаки, вони посилюють свою військову присутність і ставлять гради поміж реакторів вже. Дивіться, по АЕС одразу, вже з декількох джерел ми отримали інформацію, виходити звідти вони не збираються. Для них це, для них це щит. І гарантія того, що Україна не піде широким фронтом наступати саме на цю ділянку фронту. Все, якби тут можна питання закрити. Стосовно виходу з окупованих територій, як би це не було прискорбно, але найкращий варіант зараз, який працює, це коли людину росіяни, так би мовити, депортують за межі... Окупованих територій дуже часто вони зараз це роблять з, з українськими священниками е, також періодично вони через свої блокпости випускають колонні автомобілі але я ж кажу через те що зараз будуть потужні дощі цю так звану дорогу життя можуть е, ну може вона буде розмита через це ускладнено від з окупованих територій але так як раніше там що тисяча півтори тисячі виїжджали. Ні, такого зараз уже немає, рідко пускають. Для них теж місцеві жителі це живий щит, яких не хочуть випускати, а також не хочуть випускати чоловіків президентного віку, насильно їм вручаючи російські паспорти, воєнні білети, направляючи насильно mm -hmm. до своїх військ.